السلام علیکم پیارے دوستو امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے نئی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا اکثر لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم امیج کو کیسے ٹیکسٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گا آپ اسے کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میں اس کے لیے ہمیں ایک ایم ایس ورڈ کی ضرورت ہے اور بس امیج کی ضرورت ہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم ایم ایس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں بس میں نے یہاں لکھ دیا وارڈ یہ میں نے وارڈ لکھا اور یہ وارڈ آ گیا یہ وارڈ میری طرف اوپن ہو رہا ہے اوپن ہو چکا ہے اور میں اسے اوپن کرتا ہوں اور میں ادھر انسارٹ میں آتا ہوں ان میں آنے کے بعد پکچر انسارٹ کرنی ہے ادھر وہ جو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھو میرا میں نے پکچر میں یہ ٹیکسٹ والی پکچر رکھی ہوئی ہے ویسے ہی اس میں ٹیکسٹ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں انسارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ انسالٹ ہو گئی ہے اب ادھر آپ نے ریپ ٹیکسٹ میں آنا ہے فارمیٹ میں آ کے ادھر آپ نے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر دینا اس سے ہوگا بھائیوں یہ کہ یہ ایبل ہو جائے گی آپ جہاں چاہیں اسے موو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں کریکشن میں جانا ہے اور کریکشن میں جا کے یہاں اس کی برائٹنیس جو ہے نا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ یہ چینج کر دینی ہے یہ پچھلی سائیڈ اس کی ختم ہو جائے گی اگر کوئی بلیک وغیرہ ہو تو ختم ہو جائے گی کے بعد آپ نے اسے نہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیو کر دینا ہے میں اسے پی ڈی ایف میں سیو کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے ادھر پی ڈی ایف سلیکٹ کر لی اس فارمیٹ اور یہ ڈی او سی کے نام میں ڈیسک ٹاپ پہ رکھ رہا ہوں ابھی فی الحال یہ میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر یہ دیکھیں یہ سیو ہو چکی ہے ہمارے ادھر پی ڈی ایف کی فائل اچھا اس کے بعد ہم دوبارہ ایم ایس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں میں دوبارہ اسے ایم ایس ورڈ کو اوپن کر رہا ہوں یہ اوپن ہو گیا ہے اسے اوپن کرنے کے بعد بلینک ڈاکومنٹ لیا اور یہاں ہم نے ویو میں جانا ہے ویو میں جانے کے بعد ہم نے آن لائن آپشن میں جانا ہے اور شو ڈاکیومنٹ میں پھر جائیں گے شو ڈاکیومنٹ کے بعد ہم ادھر میں جائیں گے انسرٹ میں جانے کے بعد میں ڈیسک ٹاپ سے یہ پی ڈی ایف فائل لوں گا اور یہ اوپن کر لی یہ اوپن ہو رہی ہے تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ دیکھیں اوکے کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ میں تبدیل ہو گیا اب یہ کلوز آؤٹ لائن ہوئی ہو یہ اوپن ہو گیا ہے اب اسے آپ سیو ہی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں